شندور دو ہزار بائیس یکم جولائی سے تین جولائی تک رہنے والا یہ ناردن ایریا کا فیسٹیول شندور فیسٹیول جہاں پر پندرہ ہزار ٹورسٹ اس سال گھومنے کے لیے آئے شندور فیسٹیول میں سب سے مینیخیز مقابلہ پولو کے گراؤنڈ میں گلگیت اور چترال کے درمیان ہوتا ہے اس سال بھی لگاتار تیسری بار چترال نے گلگت کو شکست دی آج کے میچ میں چترال نے گلگت کو نو کے مقابلے میں دس گول سے شکست دی چترال ٹیم کے کپتان سکندر المولک پینسٹھ سال کی عمر میں بھی نوجوانوں سے بہتر کھیل پیش کیا آج کے اس شندور میلے کی کچھ جھلکیاں